Još jednom svima i dopustite mi da počnem sa zahvalom. Sa zahvalom svim biračicama i biračima koji su danas dali povjerenje našim kandidatkinjama, našim kandidatima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane za članice i članove Vijeće i županijskih skupština. To povjerenje nam puno znači i to povjerenje u sljedeće četiri godine nećemo iznevjeriti. Međutim, osim jednog velikog hvala, dopustite mi da uputim i čestitku svim onim kandidatkinjama i kandidatima koji su izabrani u prvom krugu. Kao što je primjerice kolega Kole u Krapinsko-Zagorskoj i Županiji, kolega Jakšiću u Koprivnici, brojni drugi kolege diljem Hrvatske nek' mi ispričaju što ih ne mogu sve pobrojati i bi previješe vremena. Ali isto tako čestitke i onima koji su izabrani iz drugih političkih stranaka. Moramo svima odati čestitku na pobjedi, pogotovo tamo gdje je borba uključivala Fair sukob. Sukob ideja, sukob mišljenja, sukob vizija, a ne tamo gdje je kampanja otišla u crnjevno. Također, četritka i onima koji su ušli u drugi krug. Pred nama su još dva tjedna izborne kampanje. U toj izbornoj kampanji SDP-ove kandidatkinje i kandidati od Rijeke, Siska, Čakovca, brojnih drugih sredina borit će se idejama, borit će se vizijama, borit će se onime u čemu smo najedni. A to je kako osigurati da se u sredinama gdje birači daju povjerenje SDP-ovim kandidatkinjama i kandidatima, naprosto živi bolje. Izbori su tu zbog toga i to je ono način na koji ćemo ih do. Što se tiče sredina gdje nismo prošli dobro, treba i to priznati. Žao nam je zbog toga. Ali mi slušamo ono što nam birači govore, mi ćemo iz toga izvući povuku i mijenjaćemo se. Mijenjaćemo se jer je to ono što naprosto moramo činiti. Kada ti birači na taj način pošalju poruku, možeš odlučiti. Hoćeš li slušati ili će se praviti da se ništa nije dogodilo. A mi se praviti nećemo. Nećemo zabijati glavu u pjesak. Shvatili smo poruku, moramo se mijenjati na bolje. A sada idemo dalje. U sljedeće dva tjedna idemo po povjerenje u sredinama gdje će se odvijati drugi krug. Idemo razgovarati o tome kako da našu makarsku, kako da našu rijeku, kako da naš sis, kako da naš varaždin, Zadar učinimo boljima i u tome ćemo uspjeti. Hvala vam i pozivam sve birače u Hrvatskoj da izađu u drugom krugu, da daju povjerenje SDP-ovim kandidatkinjama i kandidatima, a tamo gdje nema naših kandidata u drugom krugu, pozivam ih da podrže kandidate Ljevice i kandidate Građanskog centra. Hvala vam.